بداية ب بثانوية عدد الفاسد، عفوا بثانوية سيدي محمد بن عبد الله وصولا إلى سنة 2022، وكما أشرت هذا الاستهداف هو تشريف لنا كجامعة وطنية للتعليم لأننا لم ولن نتواطأ. لأننا لازلنا ذلك الصوت المزعج الذي يحاولون إخراصه بكل الطرق والوسائل، ضريبة النضال نعم هي الاستفسارات هي التقارير المحبوكه هي الاعتقالات هي المحاكمات السورية وضريبة الاستهداف ستكون هي الفضح هي المواجهه هي أه تفكيك خيوط الفساد والمفسدين ولعل هذه أه الندوه الصحفيه اليوم هي بدايه ديال مسار حدده المكتب الاقليمي مسار ديال المواجهه ديال الفضح أه في كثير من الملفات وفي كثير من القضايا نعم نحن مع أه إفاد اللجان نعم، هناك ابتزاز في الساعات الإضافية. نعم، القطاع الخاص فيه مجموعة من الاختلالات وهناك مجموعة من الموظفين الذين يشتغلون خارج الساعات القانونية. نعم، يجب تفعيل اللجنة كما تم تفعيل اللجنة مع الرفيق شفيق العبودي بناءً على شكاية كيديه، هناك مجموعة من الشكايات المعلومة التي وجب أن تتعاطى معها المديرية وأيضاً الأكاديمية بنفس المنطق وبنفس المبدأ ولهذا إذا إذا لم يتم التعاطي مع بشكل تلقائي بناء على المساواة في التعاطي مع الملفات فنحن سنضغط بكل ما أوتينا من قوة ومن صبر وعزيمة حتى نعيد الاعتبار لرفيق شفيق العقودي وأيضا نحرك الملفات الراكدة لأن من السهل أن تنتشر الاشاعه كانتشار النار في الهشيم لكن الحقيقه لا يدركها احد فالمانيا في الحرب العالميه الثانيه يعني كانت تواجه الحل اعداء ديالها بالاشاعه واليوم في هذا الصراع الدولي نرى الخطوره الاشاعه إشاع اليوم هو أن أستاذ الفلسفة بثانوية بنو سينا وجهتني زياره بنو يعني يبتز ويدرس الإلحاد لكن من سيدافع عن شفيق من سيدافع عن الرفيق ويقول بأن هذا الأستاذ لقد تم تبرئته لأن تقرير اللجنة ونقاش اللجنة يبقى من ضمن الاسرار ديال الدوله او الاسرار ديال الوزاره التي وجب ان تنشر للراي العام وكما كانت لهم الجراه بان يستهدفوا او بان يستنطقوا يجب ايضا ان تكون لهم الجراه ديال الاعتراف بان ذمته بريئه مما نسبت اليه وان يبحثوا عن المبتزين وعن الفاسدين في مؤسسات اخرى وقد يجدونهم حتى غير في ديالهم او ربما في نفس المؤسسه وفي نفس بالاعتبار الاعتبار بناء على تقرير ديال اللجنه الذي قيل لي او صرح لي من عده اطراف سواء رسمية على مستوى المديريه او اطراف كانت في اللجنه انه برأني يعني ان الشيء عاري من الصحه وبالتالي خصني اعاده الاعتبار من المفروض ان الوزاره يجب ان تتعاطى مع هذه المراسله ان ترسل الجواب او انا تقول لي ودي حنا مازال ما عندنا مازال ما البعث نقول يمكن لي الزناره نشوف في أمريكا، نعاودو سيتوك بجنه اخرى مهم جوج خصها ما جوج شهر عاود رسمت واحد خور بتاريخ جوج 3 جوج شهر مارس 2022 وطبعا هاد طلب تظلم ورد الاعتبار ورد الاعتبار تذكير بتظلم ورد الاعتبار رفقت معه ايضا هذا السابق طلب رد تظلم وطلب رد الاعتبار السابق ومجموعه من الوثائق اخرى تفند